Thank mm -hmm. you. سلام بنات محبابيكم في القناه ديالي اليوم غادي يجيكم اون فيديو جيب كنت ديجا واحدة لكم وحده بحالها بالاشتراك مع باشريتي تيما ديال بلادي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف إذا كنتوا باقي ما شفتوهاش و كانت عجباتكم بزاف وطلبتوا مني انني نبقى لكم مره مره فيديو بحالها فلي كي كيعرفشنا هي ديوب هو انني مثلا غادي نوريكم ان برودوي ديالو غالي بزاف وغادي نعطيكم المقابل ديالو اللي كيشبهلو بزاف او لا له بزاف فمنتوج يعني بثمن اقل بزاف ورخيص وفي متناول الجميع فاذا كانوا كيعجبوكم هذا النوع من الفيديو ما تنسوش تخليو ليا دي لايك باش نبقى نديرهم لكم مره مره وتشتركوا بالقناه اذا كنتوا باقي ما مشتركينش وتبارطاجوا مع صحاباتكم وديروا اللي بغيتوا مهم فوالا نبدا قبل ما غادي نبدا غادي نهضر لكم على هذا لو هذا اللي لابسه اليوم لانني عارفهكم غادي تسولوني عليه حيت لبست بحالو في الكحل في الفيديو ديال مفضلاتي وكانعجبكم بزاف فهذا خديته من سترا ديفاريوس في القيطه ديال الصول هكاك هو ما كانش صول دي. كانت غير ديك لا لي اللي خرجت جوست قبل الصول فهمتوني شنو بغيت نقول يعني مالوغوزمون ما غاديش تلقاوه لانه ما بقاش في لو سيت انترنت ما بقاش في في المغازه ما بقاش ففوالا عجبني خديت منه الكحل كيجي معرف انا كتعجبني لا دونطيل اي توب فيه لا او لأي اي حاجه فيها دونطيل كتعجبني وكتحمقني بزاف على كتجيني بحال كلاس وكتعطي هكا همه وشان اللبسه كامله ومهم انا هذا الوضق ديالي ففوالا كيجي بحال فيه فريفرات هنا في الكمان وهنايا في اليدين ربما في المغرب تقدو مازالين تلقاهم ما نعرف اون توكا خديتو من ستخدي دابا غادي نبدا وغادي نهضر لكم على هذا لو سيروم هذا من لا مارك استيلودير هذا راه معروف سي لو ادفانس نايت ريبار كلشي كيهضر عليه انا صراحه ساليت وما بقاش ليا فيه وبغيت نهضر لكم على واحد لا مارك اللي كدير يعني منتوجات رائعين في هكا ديال العنايه بالبشره دي وهذا وكدير فيهم يعني ديزاكتيف اكتيف اللي يعني بنسبه مركزه و تقريبا يعني نفس كيعطي نفس المفعول او نفس النتيجه كو هاد لي مارك لي غاليين انا كنوريكم هذا غير كمثال اما كنهضر اون جينيرال على لي الغاليين السيرومات ديال لي مارك الغاليين ولي كريم ديال لي الغاليين فانا عندي لكم البديل فهاد لا مارك هادي مالوروزمو ما عنديش لو برودوي قلبت عليه ما لقيتوش سميتها دي اورديناري غادي نخلي لكم تصويره هنايا أولا هنايا مو على حساب <تصفيق> عندهم هاكا دي سيروم، عندهم دي كخيم عندهم شلا حوايج أو كيشكر فيهم داك لو ميكاب أختيست أونغلي يمكن لي سميتو وين جوس وأنا عندي تقة فيه لأنني دائما كنجرب داكشي لي كيشكر وكيعجبوني بزاف كنلقاه فعلا بالله عندو الحق فوالا هادا احسن مقابل لهاد لي مارك هكا اللي ربما ماشي في متناول الجميع وانا يعني كنت فهم هذا الشيء هذا فانا كنصحكم بهذه لا مارك هادي دي اورديناري أه هادي أه غادي تلقاوها في لا ديال مون كوزين ستايليست ستور دابا وليتو كتعرفوها غادي نخلي لكم السميه هنايا والروابط ديال فيسبوك وانستغرام صندوق الوصف الا بغيتو تكومونديو شي حاجه غادي تلقاوها عنده غادي تشوفوا الاتمينه مناسبه جدا دابا غادي نهضر لكم على ديب ديال هذه هاد الريحه هذه أه اللي ديجا هضرت لكم عليها شحال من مره <تصفيق> وفيكم اللي فتنا قالوا لي باللي شراوها وعجباتهم حتى هما هذه ديال مايكل كورس سميتها غوز أو لا، روز اولا روز رادين جولد هذه كتباع واقيلا عند نوسيباي وكانوا داروها حتى في اون فونت بريفي في سيت ديال بوتي بريفي هذه أه صراحة خديتها من ميريكان ومنين شميتها وأنا كنهبل عليها لعليها بزاف كتبقى قابطة وريحة ديتها زوينة فيها شوية دريحة ديال يعني فلوغال ولكن ماشي غي فلوغال فيها شي حاجة أخرى ما نقدش نشرح لكم أنا بكل عالش نشرح روايح ولكن يعني بصفة عامة زوينة وصافية شينا نقول لكم أه عارش يعني مزيانة لها كل شي شيمره اللي عمليه اللي كتخدم اولا المهم كتمشي شي بلايص هكا اللي تبغي مثلا مناسبات او لا هذا اللي تبغي الريحه اللي تبقى قابطه وتكون زويونه وكلشي وشيك وهذا فهادي انا كنصحكم بها بالنسبه للناس اللي عندهم الامكانيات طبعا لان شويه غاليه والناس اللي ما عندهمش الامكانيات أه غادي نوريكم لو تيب دي ديالها اللي هي هذه ديال لا مارك ريزيرف او لا ناتوريل باردون هذه أه سي نوت بارفان يعني بحالها بحال هذه حتى هي كتبقى قابطه مزيان وكلشي و كنت جهضرت ليكم عليها وقلت لكم بالله راه نفس الريحة البنات نفس الريحة انا فاش يعني لقيت لو دوب ديالها فرحت نوريه ليكم و فوالا سميتها توبيروز هذه بالنسبه للناس اللي في فرنسا غادي تلقاوها عند ادوبت او لا عند غازا ناتوريل و بالنسبه للناس اللي في المغرب اللي ما يقدوش يعني ياخدوها غادي تلقاوها في لاباج توجور ديال مونكوزا اللي غدي نخلي لكم الروابط صندوق الوصف را كنت ديجا قلت لكم باللي راه كيبيعها وصراحه حتى هي مهم اذا بدو تختاروا ما بين هادي او هادي انا نصحكم بهادي لان نفسها نفسها نفسها وبتمن قليل بزاف دابا دوزو الميكاب وغادي نوريكم لوجيب ديال هاد الماسكارا هذا ديال لا مارك تو هذا راه معروف كلشي كيهضر عليه كلشي كيشكروا سي لو بيتر دان سيكس منهم حتى انا انا شكرت شي شحال من مره لانه فريمون عجبني من نهار جربتو اول مره من هادي واحد المده كنوصلني مع واحد لا حمقني بزاف كيطول الشفار كيعطيهم الفوليوم كيفرقهم مزيان وكلشي فريمون يعني كيعطيك واحد النتيجه بحال دايره دي فوسيل و يعني عجبني بزاف من نهار خديتو اوت خديت في هاد لا مينياتور هكا صغيور لان كيعجبني هكا فاش كنكون مسافره كيعجبني ناخد غير هذا صغيور خديت الاخر ديالو لا ديالو هكا في الواتر بروف هذه بار ما كان كنصحكمش بها هذا اللي كيجي هكا بحال الزرق ولا اخضر ولا ما نعرف هذا الواتر بروف خايب التعلقه انا كنصحكم بهذا اللي غوز كتلقاوه في سيفوغام شويه غالي في الثمن داكشي باش غادي نوريكم لو دوب ديالو وفرحت بزاف فاش لقيت لو دوب ديالو اللي هو هادا ديال كيكو هذا سميتو اكسترا اه سكولبت اه فولي ماسكارا هذا خديتو انا غير في العاديه كاينه لا واتر بروف ولكن حيت انا ما عجبني ما عجبتنيش لا واتر بروف ديال باتل دان سيكس قلت حتى هادا ما غاديش ناخذ لا فيرسون بروف غدي ناخذ غير في لا اه العاديه اه ويا البنات بحالو بحالو راح حسن منه شويه <تصفيق> رغم ان هذا عدت قلتو على هذا أه باش نبين ليكم الفرق هادي درت هذه العين هذه درتها بهذا الماسكارا كيكو وهذه العين هادي درتها بهذا ديال تو فيس وما عارفاش غيبان الفرق ولا لا المهم غادي نحاول نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان جاتني بحال النتيجه اللي عطاها كيكو حسن شي شويه هما كيتشابهوا ولكن كين واحد الفرق هكا عاطيه كيكو اه يعني حسن مهم غادي تحكمو نتوما اه يعني بنفسكم فاش غادي ندير لكم الزوم ونقرب لكم وتشوفوا احسن اه مي الصراحه بالنسبه للثمن هذا رخيص اه عليه بزاف اه يعني كنصحكم بهذا الف مره ما حتى لابوس ديالو غادي نوريكم في ان زوم حتى هو اه نفس الشيء اه لابوس عند عندها فورما يعني بحالو بحال وبحال هذا نفس الفورما تقريبا و اه غزال غزال كمصحكم بيه مليون في المئه هذا بالنسبه للناس الفرنساره اكيد غادي يلقاوه عند كيكو وبالنسبه للناس في المغرب اللي انا واقيله لا غادي تدخل ولكن باقا ما دخلاتش غادي نقول مون كوزان انه يدخلها عنده في لاباج هذا الماسكارا هذا اللي انا عجبني عجبني بزاف غادي نقول يبدا يبيعوا ربما فاش غادي نحط هذا الفيديو هذه غادي يكون باقي ما باعوش مي غادي يدخلوا ان شاء الله قريب جدا دابا غادي ندوز دبا غادي ندوز للحجبان وغادي نوريكم لو دوب ديال هاد لي ديب برو بومي ديال اناستازيا اللي معروفين حتى هما بزاف راكم عارفينهم هادو اللي كيجيو بحال هكا بحال ديال شي جال هكا انا عندي فلاتنت سوفت براون لان ميديوم براون جاتني بحالها مغلوقه عليا دونك قلت ناخذ سوفت براون ولكن ما عجبنيش اللون بزاف ماشي حيت جاني مغلوق ولكن حيت كيعطي شويه على لورونج ما شوش فهمتوني كيعطي واحد اللون بحلا بني برتقالي شويه ماكيجيش زوين يعني كيجيوا الحجبان بشكل ماعرف كيعطي واحد اللون لي خايم ما كيعجبنيش ف لا زوينه ديالهم انا ما كندوش على لا كواليتي كنهضر على اللون اللي ما عجبنيش اولا اللي ما ناسبنيش انا يا ربما نتوما غادي تلقاو اللون اللي يناسبكم مي انا هذا اللون هذا ما, ما ناسبنيش مي لا كواليتي كاينه زفيوني نو و لو ديالو كنت جهات لكم عليه في مفضلاتي هو هذا ديال ميلاني ت كيجي نفس الشيء بو ديال الدجاج بحال الجالو هذا هبنا اه انا عندي لاطانت 02 توب وهذا اللون هذا جا معايا زعما عجبني بزاف ناسبني وكل شيء هو اللي كنعمر به دابا ودائما كل نهار هذا آه عاد راه كيجي مع لو بانسو ديالو بهذه هذه باش كتمشطوا وبهذه الجهه هذه اللي كتجي هكا شويه مايله باش كتعمروا حجبانكم هذا باركونت فاش كتشريوه راه ما كيجي معاه حتى شي حاجه دونك فريمون هذا رخص ومعه لو بانسو كلشي فريمون صابو انكم تاخذوا هذا هذا بالنسبه للناس اللي فرنسا غادي تلقاوه في لو سيت ماكياليا وبالنسبه للناس اللي في المغرب راه كيتباعو يعني لا ميلاني كتبع في المغرب عند فيرجين ستور انا كنت شفتهم في في هذاك ديال فاس في برج فاس كنت لقيت لا ماركو وكاينين ماركات اخرين زوينين بحال كاتريس ما معشنا اخر المهم نسيت ما يعني عندهم حتى هما الماكياج وهذا وأكيد اكيد غادي تلقاو لي جين ستور في الرباط في كازة يمكن مراكش مي مهم أه نتوما غادي تعرفوا حسن مني غادي نبقاو في العينين وغادي نوريكم هذه هاد المره هادي اليوتيوب ديال هاد الباليت هادي سي لا لوغاك برو الاولى اللي كانت خرجات هذه أه هي اللي درت بها الماكياج اليوم فيها اللوينات غزالين بزاف أه الجوده ديال لي فار فنين يعني لا بيغمونطاسيون كاينه وكلشي كيتخدمو كي مزيان كتجي كي مع واحد المرايا فوالا وفيها بحال هكا فيها السطر ديال ديال لي فار مات وحتى سطر الاخر فيه دي فاغ اللي كيبريو لي فيهم لمعه صراحه هدي غزاله غزاله بزاف عندي ما نقول فيها ولكن انا كيف قلت لكم غادي نوريكم لكم لوجيك ديالها بالنسبه للناس اللي ما يقدوش يلقاوها اولا غادي تجيهم غاليه فانا كنصحكم بهادي ديال لامارك مارك ميك هدي اسميتها سميتها ايكونيك برو واحد با والله كتجي بحال هكا من على برا وبغيت نحلها لكم تشوفوا غادي ندير لكم حتى انزوم حتى هي كيجي معها مرايه ها هي دي كبيره ما عرفتش غندبرش نعطي لكم و حتى هي كتجينا في الشيء السطر الاول فيه لي فارماط والسطر الثاني فيه لي فار لي فيهم اللمعه نفس اللون نفس م... م... م... متطابقين تماما تماما عاد هذه راه كيجي معها واحد البانسو ما مزويش بزاف مهم ما بيكشو صافي و مي انا كنوريها لكم سورتو على اللوان اللي كيتشابهوا بزاف مع لا بخو برو غادي ندير لكم ان سواتش ولكن ما غاديش نقدر ندير سواتش ديال لا كامله لان فريمون غادي خصوني جوج يدين وغادي نتعذب فغادي نقارن لكم غير ما بين هكا جوج دلوانات اولا ثلاثه باش تشوفوا باللي فريمون راه نفس اللون وكتشبه كتشبه ليها بزاف هذه انا خديتها من البسيت غادي اناوريكم عا ثاني لو جيب ديال واحد لا من مي هاد المره هذه ديال الاي اللي هي هذه ديال اناستازيا بيفرلي هيلز هذه سميتها مون شالت معرفتش واش بقى كتباع ولا لا مهم راه تلقاها في سيفورا الا كانت مازال سينو وقاله كانت غير اديسيون ليميتيه كتجي بحال هكا ما فيها لا مرايا لا والو فيها سته ديال لي ايلايت أه هما الوانات ديالهم شويه فشي شكل <تصفيق> أه ماشي فشي شكل خايبين فشي شكل زوينين بالعكس اوريجينال يعني اللي اللي ما متعودينش عليهم اللي ما مطلينش بزاف و انا صراحه كتعجبني بزاف فلاتيغمونطاسيون ميم في الالوانات وهذا كنخدمها حتى كوم اي شادو يعني هكا ندير بيها المكياج ديال العينين الا بغيت نعطي واحد لمعة اخرى واضافيه فكتعجبني بزاف فيها هكا دي الالوانات بحال واحد الاي لايت اللي غادي على الخضر اللي غادي على الزراق اللي غادي على الموف على الغوز على الصفر مهم أه اكيد ماشي كلشي غادي يزعم عليها ولكن انا صراحه حمقاتني كنخدمها راه هي باش درت اليوم الاي لايت ما عرفش كيبان لكم ولا لا خدمت واقيلا آه، هذا اللي خدمت كي على اللي أنا هذا اللي خدمت كيعطي شويه على الغوس لو اللي غادي نقترح عليكم انايا هو هذا ديال عاوتاني ميك اب ريفوليوشن هذا يونيكورنز يونيكورن هيرت يونيكولد <الوسطنية> هارتس غادي نخدي لكم سميات الصندوق الوصف باش هكا تعرفوا يعني كيفاش كيتكتبوا كلشي هذه هي اللي غادي تلقاوها عند ماكياج يعا ثاني كتجي بحال هكا قليب واللوينات فيها بحال هادي هذه باركونت فيها غير خمسة ديال الوان آه عكس هذه اللي فيها ستة انا ما كنوريكمش هذه حيت دوب لي بارفي ما غاديش نقول لكم بالا الالوان كيتشابوا تانعما لا غير قريبه ليها في نفس يعني في نفس لي طون علاشني لي طون بلا نفس يعني النوع ديال الالوان فوالا يعني حتى هي فيها داك الايلايت اللي غادي على الزرقني غادي على الموف اللي غادي المهم راه كيبانوا ليكم دابا غادي ندوزو ليبيستيك وانا عارفه كون لي ليجيب ديال روجالير وعندي كلشي روجالير فريكيد هما اللي وليت كنستعمل هما اللي كيعجبوني واول واحد غادي نضليكم عليه هو هذا اللي دايره انا اليوم هذا ديال كايلي كوزميتكس فوالا كيجي بحالها كاس فلاتنت كاندي كي اللون أه، زوين زوين بزاف واحد النيود المهم راكم كتشوفوه كيفاش داير غزال ما عندي ما نقول فيه لا وكلشي كيقبط مزيان ما كينشفش يعني مريح في, في, في الفم صراحه هادو ديال كايلي زوينين كنصحكم بهم غاليين انا ما ناخدهم ناخدهم لانهم فريمون غاليين وعندكم محتلا دوان ولكن أه زوين زعما فلاكاليتي ما عندي ما نقول فيهم لو دوب ديال هذا اللون هذا بالضبط وهذا هذا ديال جوردانا هذا في هذه هاد لا gamme هذه سميتهم سويت كريم مات فوالا اه في تنت كريم برولير غادي ندير لكم ان زوم باش مزيان وخلاص قلت لكم غادي تلقاو السميات في صندوق الوصف فا فوالا نفس اللون البنات نفس اللون <<hesitation>> اه فغيمون بحال بحال وحتى هدو ديال جوغدانا أنا كنصحكم بيهم زوينين لاكاليتي ديالهم اه لاطيكستوغ بيكمونطاسيون يعني كاينين كيعطيو فلفم مزيان كي, كي اه يعني كتقدو كت طراسيو بيهم مزيان وكلشي وكيبقاو قابطين وحتى هوما مريحين زعما الصراحة سي صراحة سي أن يعني أنا كنصحكم تاخدو هذا <hesitation> اه غدي تلقاوه حتى هدا ماكياليا وربما كاينين شي بائعات لي كيبيعوه و سينو هذا صراحه غالي ففريمون يعني اختاروه هذا حسن لأن عندنا بحالو تماما دابا غادي نوريكم لي جيب ديال هذا ديال هدى بيوتي الا فلاطينت تروفي وايف كيجي كي بحال هكا انا صراحه هدى بيوتي ما كنصحكمش بهم فيهم الوان زوينين فاش كات تنجحوا انكم Uh, يعني تديروهم مزيان في الفم لأنهم كيعذبو uh, جاريين بزاف uh, كيعذبو أنكم طراسيو مزيان هاد الدورة ديال الفم وتجيبوه هو هذاك فإلا كاع نجحتو أنكم تجيبوه هو كيبقى قال طون مزيان ولكن كاينشف شي شويه ففريمون انا هادو ديال هودا بيوتي ما كنصحكمش بهم غاليين وكاين مارخص وحسن بالنسبه ليا انايا ففريمون انا لو دو بليار ديال هو هذا ديال سيفوغا وحسن منهم بزاف درجة دراجه يعني كتقدو ديروهم بسهوله جدا ما بحال هادو هادو كيجيو شويه لا تيكستور ديالتهم ديال كريموز هكا بحال هكا كريم ويعني سهله ما كات ما كاتبقاش تس... تسحليكم على فمكم كامل داكشي باش هادو انا ما كيعجبونيش لان بحال كيسيحوا على الفم وكيجيو شويه كيعذبوا وهذا آه هاد اللون هذا اللي بحالو سمي سنمره 13 راكم عارفين انا بالله كنحمق على هادو ديال سيفورا بالنسبه ليا احسن روج ا ليفغ اللي كيتجربت لحد الان هوموك ديال جاراك كوزميتكس ولكن بما ان جاراك كوزميتكس غاليين و... وما كيطلعوش هكا يعني غير في السور انترنيت فانا كنصحكم مليون ألف درجه اولا مليون ألف مره بهادو ديال سيفورا غزالين غزالين غزالين بزاف فيريم أه ماشي كنقول لكم هادشي زعما راكم عارفين بلي ما كنكذبش عليكم في, في, في الراي ديالي وكنقول لكم اللي كاين وهادو تيقوني وكونوا متاكدين باللي حتى نتوما الى جربتوهم غادي يعجبوكم لان فريمون واعرين ما كاينش اللي قال فيهم شي حاجه خايبه حداكم انا شي واحد يجربهم ويقول فيهم زعما رانا كل كلشي اللي سمعتو كيهضر عليهم كيقول بلا زوينين فريمون انا كنصحكم بهم هادو راه بيان شي غتلقاوهم في سيفو هنا في فرنسا و سينون الناس اللي في المغرب عاوتاني غادي نقول لكم راه كاينين بلاطاج ديال مونكوزا ستايل ستوغ غادي تلقاوهم في فيسبوك اولا في انستغرام صندوق الوصى اخر غوجالين غنليك غادي نهضر لكم عليه هو هذا ديال الكايلي عاوتاني في هذا اللون هذا اللي سميتو ماري جو كاي واحد اللون هكا اللي حمر زويون بزاف و لو دوب ديالو اللي حتى هو قريب له فار منطبق عليه تماما هما عاوتاني هذو ديال والله ما درتها في العاني مي فوالا بقيت كنصواتشي في يدي كلها عمرتها بلي صواتش أو كنقارن شكون لي قريب لشكون وهذا هدا أو لقيت بلي فوالا هو لي قريب لكلشي معندي <تصفيق> مندير ف# فوالا هدا فنمره النمرة 01 هدا راني ديجا هضرت عليه مية ألف مرة قلت لكم أحسن أحمر يعني لون حمر اللي جررت في حياتي بغامو مال هادك ديال كي اسمي تو ماك الماكدك غيبيو اللي معروف حتى وزوين ما خايفش زوين ولكن ما انا باش يعني نديرو فمي كي يجيني هذا السهل الاخر مع مات كي يجي بحل ما كي زلقش مزيان في الفم فأنا كنفضل لهذا و اللون اللي غزال هذا خاص ضروري يكون عند كل واحد في المناسبات هذا اللي تخرجو في العراسات هذا اللي تخرجو في أي يعني عراضة هكذا وكده سلو غوش بخفة بني سبالي غايجي غيجي كل كلشي من اللي ذاك الحمر اللي كيبيض سنان ماشي اللي كيبينهم هون صوفر اللي كيبيض سنان وبغديش نحتاج نعاود نقول لكم سيفو غارا هم زويني لا هم كتارا راكم فهمتوني و دائماً غديتلقا هم حتى هما عند ستايلي ستور ديال مونكوسة دا بغدي نضابيكم على آخر حاجة ولي هي واحد اللي هكا اللي كتفع بزاف وه ها هي هذه كتجي بحال هكا ديال لا ماركسيفورا هذه واحد لي بونج ديري هنايا نيتويونط بينسو كتنقيو بها لي بينسو كتجي بحال هكا انت غير بونجه هكا لداخل أه كلا كتصلاح كتصلح اكثريه فاش مثلا الناس اللي ما عندهمش لي بانسو بزاف او لا الناس اللي مثلا كانوا خدموا دي بانسو وما غسلتهمهمش وبقاو لكم هكا موسخين فباش ديبانيو راسكم وباش تعتقوا الموقف كتقبطوا كت مثلا لو بانسو الا خدمتوه المره الاولى بشي لون وبغيتو تبدلوا عاود اللون واحد اخر كت بحال كتغسلوه كت غير بهذا يعني كدوزوها هكا على هاد البونجه هذه وكتحيد داك اللون اللي كان قبل وهكا كتقدروا تستعملوا عاود لون اخر وديرو به هكا الماكياج ديالكم تعاودوا عاوتاني تمسحوا وديروا عاود لون اخر كيف قلت لكم من سيفورا ماغاليةش صالحة بزاف ولكن انا عارفة باللي ماشي كلشي عنده سيفورا فانا غادي نوريكم انديب ديالها اللي كدير نفس الخدمة واللي هو هذا خاطر <تصفيق> يجيكم غريب فها هذا عفش دوك لي دبان لي كيجيوا هذا خديت هذا واقيلا خديته انا من من اش ام ماغاليش واقيلا كيدير غير شي انغرو ولا شي حاجه هادو كتديرو مثلا باش كتديرو واحد السفنجة هنايا وكتعمر ليكم يعني الشعر ديالكم كتعاون انه نتبان ديك السفنجة عامره وهذا ف راكم أه واقيلا عارفينهم واكيد غادي يكونوا منكم اللي عندهم هاد حتى هي كتجي بحال البونجا ونفس لا تيكستور كي هادي حتى هادي تخدموها فاش تبغيو انكم كوم استيس دوزو على لواحد اخر تنقيو بها لي بيان سور انا كنهضر على فاش كديرو استعمال ف الفرشات ب ب ب ماشي حاجه اللي لي بودغ ماشي بحال لي فارابو بيغ اللي كيجيوا هكا تيكستوغ غطرا ماشي كريم لان الكريم راه ما غيغسلوا الا الصابون والماء هادي أه... كونو اكيدين اما بحال مثلا البودغ أه... اللي مثلا برونزر ولا كاتماتيفيو بها اولا سورتو بوغ لي باليت ديال العينين باش كتتخدموا كعينيكم أه... كنهضر لكم انا على لي بودغ فهمه اللي كتقبدو تمسحوهم و كيولي لو باسو ديالكم نقي ما عارفاش بان لكم فوالا راه نقي فوالا البنات كانوا هادو هما لي اللي بغيت نقصرح عليكم اليوم كنتمنى هذا الفيديو هادي تكون عجبتكم وتكون فاتكم سوبتو باش تقتصدوا على الميزانيه ديالكم ما تنساوش تخليوا لي انطباعات ديالكم والتعليقات ديالكم كيعجبني نقراهم وكنحاول نجاوب عليهم كاملين ونتمنى تكون على خير كيف ديما ونعطيكم موعد للفيديو الجاي ان شاء الله غوبزي لي فيه تشاو